Чи може ОТГ оголошувати аукціони через ліцитатора? З 1 липня 2021 року ліцитатори були виключені з земельного законодавства України. Їх функцію виконує електронний майданчик та система прозоропродажі, які автоматично проводять онлайн-аукціони. Тому організатору аукціону більше не потрібно закуповувати послуги виконавця земельних торгів та ліцитатора. Достатньо просто зареєструватись на електронному майданчику системи прозоропродажі, наприклад, «Єтендер», і отримати всі послуги, консультації, навчання та інше від «Єтендер».